Laitan tämän menemään tuonne eteenpäin niin katsotaan miten tämä onnistuu ja Mitä sä teit Seinäjoella? Äh, siellä oli näytelijä, traktorin näytelijä Jaha, okei, kuulostaa mielenkiintoiselta, ostitko sinä traktorin? Ei vain minun, minun, minun opetaja sanoi että siellä on näytelijä. kaikki opiskelijat Pitää mennä siellä, katsoa mikä siellä on. Okei, okei. No niin. Joo. Joo. No, onko sulla jotakin suosikkitraktoreita? Kyllä, siellä on tosi ihana traktori. Mi minkä värinen <laughs> se oli? Se on uh, veri, ja keltainen, sininen, eri erilainen. Joo, vau, okei. Tota, onko sun koulu? Onko sun koulu ostamassa uusia traktoreita? Jolla minun koulu osti viime, viime vuosi onko se traktori Valtra. Se on tosi Joo. kallis. Joo, okei. <laughs> no niin. Ja hei hei, myöskin siellä YouTubeissa, jos olette siellä, niin äh, vastailen teidän chat Myöhemmin. Tervetuloa mukaan. Me ollaan tässä nyt striimaamassa ja meillä on tänään teema yhteiskunta ja puhutaan vähän maantieteestä. Vähän maantieteestä. Ja ei lähdetä ihan tästä liikkeelle. Voitte kertoa kyllä mistä olette kotoisin, mutta mennään Tähän kysymykseen ihan heti Ja nyt Anatoli, sä kerroit just, että sä olet tulossa neljännen kerran kohta Suomeen niin Mihin kaupunkiin sä tulet? Mä tulen Koopioon ensi viikolla Ja okay. Koopiosta sitten mä olen alapitka. <laughs> alapitkassa se on tosi pieni kaupunki siis... Joo. En, en usko, että siellä on paljon asioita Oletko sä käynyt alapitkässä koskaan? En käynyt koskaan okay. joo. Tota, Mä en edes tiedä missä alapitkä on, onko se Kuopion lähellä? Äh, joo kyllä joo. Okay. Okay. No, Oletko sä ollut Suomessa monissa kaupungeissa? Mikä sun mielestä on paras kaupunki Suomessa? Mm. Minä ajattelin, että Lähti on paras kaupunki koska minä olin siellä vain yksi kerran mutta minulla on tosi paljon hyvää ajatuksia lähdestä se on, se on pieni, mutta tosi kaunis kaupunki minä kävin Kävelin eh, vaimoni ranalla, eh, Se on tosi kaunis ra ranta. Joo, sä kävit Lahden satamassa. Joo. Joo, okei. Okay. No, mä asun Lahdessa ja mä en ole monta kertaa ajatellut, että niin, se on kyllä ihan totta, täällä on ihan kauniita paikkoja. <laughs> kyllä se on. <laughs> Tämä on si siinä mielessä kiva kaupunki, että tänne on tosi hyvät kulkuyhteydet Venäjältä Ukrainasta ei ole niin helppo tulla <laughs> <Ja. laughs> Mitä kautta sä tulet, kun sä tulet Ukrainasta Suomeen ensi viikolla, niin mitä kautta sä tulet? Mm, ensin tulen Helsinkiin äh, lentokoneella ja sitten äh, äh, otan bussi ja menen Suoraan Kuopioon Ja Kuopio, Kuopiossa Mun, mun pomoni ottaa mua ja sitten hän hakee mm. Ja menemme pitkään. Okei, okay. mä kirjoitin sulle tohon, että mun pomo on mua vastassa Tiedätkö mitä tarkoittaa olla vastassa? Mm. En tiedä <laughs> Joo, eli sun pomo tulee sinne Kuopion asemalle joo, ja hän kyllä. ottaa sut kyytiin. Hän on vastassa. Eli Aha. jos mä sanon, että mä tulen sua vastaan. Sä olet vaikka Prismassa ja mä olen töissä ja me kävelemme näin. Mä tulen ah, sua vastaan. Joo, hyvä. Ymmärrän. Joo. Ja tää on tyypillinen, jos sä menet vaikka rautatieasemalle, niin joku on siellä sua vastassa. Mm -hmm. Joo, okei, okay, hyvä juttu. Uh, no kiitoksia Anatolille entäs Kiitos. Lusille. Mitä sä ajattelet, mikä on paras kaupunki Suomessa? Uh, uh, en tiedä, koska mä, mä en uh, mennyt uh, uh, vielä uh, koko huomenna mutta minä äh, mä tykkään ja joen suortaks mutta äh, Tampere ja Turku ovat äh, kivoja kaupunkia mm. myös. joo No, äh, sä kerrot, että sä tykkäät Porvoosta ja Joensuusta, niin miksi sä tykkäät Porvoosta? Koska äh, se on äh, vanha kaupunki. Se mm. on äh, pieni kaupunki myös. Ja, mm. ja kesässä se on, äh, on tosi kaunis. Kyllä. Ja myös äh, voit äh, äh, syödä äh, äh, äh, runiverkintoitut äh, äh, koko vuosi. <laughs> ja se on okay. minun lempitohtu. Joo. Ja mikäs päivä oli viides? Päivä, tällä viikolla. Mikä päivä oli tiistaina? Runebergin päivä. Kyllä. Miksi Porvoossa on ympäri vuoden Runebergin torttuja? Koska se Runebergin asui. Kyllä. Ja joo. sun uh, koti on, on nyt uh, museo? S joo, siellä on museo. Oletko sä käynyt Runeberin? Äh, ei, ei, ei. Mutta... Joo. Se on tosi, tosi ihana, mene käymään jos menet Porvooseen. Mm. Tosi kaunis, se on tosi pieni museo, se on kuin koti, mutta se on ihana. Joo. Uh, tiedätkö sinä milloin ja miksi Runeberi söi näitä Runeberin tortteja? Uh, tiedän, että hänen... Uh, hänen... Uh, um, uh, uh, uh, uh, vaimo, Hänen vaimo... <laughs> Aamulla? <laughs> um, no, nyt, nyt mä en osaa kertoa. <laughs> no, kyllä sä osaat, mutta sä ajattelet varmaan liian vaikeasti. Eli, eli vaimo teki hänelle joka aamu. Se oli hänen aamupala. Joo. Joo. Joo. Ja Frede, oli myös tärkeä henkilö. Hän oli äh, Suomen ensimmäinen naiskirjailija. Ahaa. He olivat kulttuuriperhe, he olivat ihan tärkeässä asemassa Suomessa. Joo, kiva. Sä tykkäät Runeberin tortuista ja Porvo on ihana kaupunki. Siellä voi myös syödä etanoita. Tiedätkö, mikä on etana? En muista. Se on sellainen, äh, sellainen eläin, tietääkö äh, mirahmad, mikä on etana? Se on sellainen pieni eläin, ei mato. Sillä on sarvet. Se menee maassa. Se oh, on oh, eh. sama, niin kuin, sama niin kuin Ranskassa, eikä niin? Joo, joo Ranskassa syödään ah. niitä. Joo. Ah. <laughs> <Okay>. <laughs> no, älä mene mm. sitten, mutta porvossa on hyvä etana ravintola. <laughs> Okei. <Okay. Okay. laughs> joo. No, mutta Porvo. Sitten kysytään Mirahmadilta. Mirahmat, mikä on hyvä kaupunki Suomessa? Sa olet asunut jo ainakin kahdessa paikassa. Niin, eri paikoissa. Kyllä minä mä mä hmm. paikka paikoissa mä mä on mä mä mä mä on kaikki mä mä mä mä Kuopio, Oulu, Helsinki, Tampere, seinöki on paras. Sanosuudestaan vielä Turku. Turku, Helsinki, Tampere, Oulu, Kuopio. Ja Seinäjoki. Ja Seinäjoki. Miksi Seinäjoki on hyvä paikka? Koska siellä on paljon ihmisiä, äh, jos sinä tarvitset äh, juliopistoa tai tiupaikaa, siellä on paljon juliopistoa, kaikki, ka kaikki osa, mm -hmm. myös, jos sinulla, sinä tarvitset paikkaa siellä on myös paljon tiupaikaa. paikkaa, mm -hmm. äh, sinä, äh, sinä voit äh, po Eri kulttuuriehmissä, siellä on paljon. Eri kulttuuriehmissä asuu siellä. Okei, voi sanoa, että se on monikulttuurinen kaupunki. Kyllä, monikulttuurikaupunki. Joo. Eli silloin siellä ihmiset ymmärtävät sitä, että siellä on ja. ihmisiä. Eivät katso pitkään. Sehän on koto... pilkava. Joo. Joo. ihmisistä. Jo. Joo. Mä laitan tähän, he eivät pilkkaa, ulkomaalaisia. Eli se on normaalia siellä, että sä voit olla mistä vain kotoisin ja se on... Joo. joo. Ahaa, siellä on myös, sä ajattelet, että on paljon töitä. Paljon töitä, ja kyllä. Joo. Sitten kuulostaa siltä, että se on oikein hyvä paikka. Hyvä, joo. Ja sä olet asunut tosi monessa paikassa, se on... Se on rikkautta, koska tiedät, tiedät niistä mm. erilaisista paikoista. Kyllä, niin. Joo. Mä laitan teille tähän nyt tilanteita. Tässä on erilaisia pieniä tilanteita. Ja, äh, nyt jos itse asiassa Xenia, jossa huomaat tuolla YouTubessa, että siellä chatissa on, on äh, tekstiä, niin jos ehdit samaan aikaan, voit vaikka auttaa siellä, mutta mä en pysty nyt samaan aikaan sattamaan siellä. Mutta, mutta tota, ää, Anatolin, Lusillen ja Mirahmadin kanssa me voitaisiin katsoa tästä. Nämä ovat nyt erilaisissa kaupungeissa tilanteita ja sun pitäisi nyt kuvitella. Ensin Anatoli, oliko se niin, oletko sä koskaan käynyt Tampereella? Mä en muista enää. Mm. En käynyt koskaan Joo tota, ää, Oletko sä kuullut, että Tampereella myydään mustaa makkaraa? Nyt minä tiedän <hys> Tiedätkö mikä se on? <hys> <hys> um, voin arvata Joo <hys> <hys> <hys> Mä laitan sen tähän nyt kuvana, että kaikki, jos YouTubessa on siellä joku, niin jos et tiedä mikä on mustamakkara, makkara, näyttääkö Anatoli hyvältä? Joo, se, se näyttää hyvältä. Ukrainassa meillä on samanlainen makkara. Se sisällä on verta. Joo, se on verimakkara. Se on, verimakkara. Ja se on vähän sellainen spesialiteetti tuolla Tampereella. Tampereella on nakkikioski, jossa myydään mustaa makkaraa. Ja se on Tampereen ihan oma juttu. Ja siellä on nyt, sä olet tällä nakkikioskilla, ja Joo. sulla on vähän nälkä Ja myyjä yrittää oikein paljon myydä sulle nyt mustaa makkaraa Sä voit valita, oletko sä positiivinen vai negatiivinen Mitä sä puhut? Okei okay. Mä haluan, sanko ähm, kaksi makkaraa, musta makkara varmaan Mm. Ja Ankkaa, kuluuko äh, hintaan? Aha sisältyykö tai, tai ku, kysyisin ehkä, että kuuluuko siihen kurkkusalaatti? Kurkkusalaatti Joo, haluatko jotakin muuta siihen? Tuossa mm. kuvassa oli semmoinen, mikä on tyypillistä. Mä näytän uudestaan. Mm. Mm -hmm. Tiedätkö, mitä tässä on päällä? Se on polukka. Se on puolukkahilloa. Puolukkahilloa. <laughs> joo. Sä mieluummin kurkkusalaattia. Um, Men on kurkkusalaatti, mutta en halua polukka päälle. Joo, joo. En halua puolukka. Hilloa, Joo. Ja siihen oikeasti sisältyyn sisältyy siihen kuuluu toi puolukka hillo, mutta kurkkusalaattia varmasti saa kyllä sieltä kioskilta. Joo. Okei. Okay. Okay. Se, se on hyvä juttu, koska se on vähän tuttu sinulle, niin normaalisti ainakaan, oh! se on pahan näköinen, en halua maistaa. Sä olet rohkea. Joo, Minä olen joo, joo koska, koska Ukrainassa on vähän samanlaista, niin se ei joo, ole kokki. Kyllä. Kyllä. Kyllä. Joo, okei. Okay. No Lusille, sä olet Lappeenrannassa. Ja Lappeenrannassa, siellä on spesialiteetti sellainen, tiedätkö mikä on lihapiirakka? Kyllä, Lappeen rannassa on lihapiirakka, joka on vetyatomi. Ja siellä on jotakin kananmunaa. Se on joku vähän sellainen spesiaali. Onko joku teistä maistanut vetyatomia? Mä en, mä en ymmärrä, mitä Joo. onko täällä kuvaa vetyatomista. Se on Vähän tämän näköinen, Lappeen rantalainen. Aha. Siellä on aika paljon sisällä tavaraa, mutta kananmunaa. Okay. Tämä on spesiaaliruoka spes, spesiaali Lapperannassa. Se on siellä Lappeenrannan torilla, on paikka, mihin ihmiset usein menevät. Ja se on, mä olen kuullut, että tosi hyvä paikka, tosi hyvä kioski. Mm -hmm. Se on perheyritys ja he palvelevat tosi hyvin siellä. Nyt sä haluat lisää informaatiota tästä ruuasta. Mitä sä kysyt? Uh, uh, olen kuullut, että uh, vetyatomi on uh, uh, läpäin uh, ranaan uh, erku, ja uh, haluaisin uh, tietää, uh, uh, mikä on sisällä. Joo, Joo. onko sinulla jotain allergiaa? Onko jotakin, mitä sä et voi syödä? Mä olen kasvissyöjä. Ai voi, voi. <laughs> Joo, sitten on sit ehkä täytyy tarkistaa, että onko mahdollista jättää liha pois <laughs> lihapiirakasta. Mm, voi laittaa vaikka. Syötkö sä edes kananmunia? Mm, voin, mutta mä en, en tykkää. Mikä se on? okto -ok -oko, oko En muista, mitä ne ovat. Voit syödä, syödä, jos on kananmunaa, mutta no, et normaalisti on. syö. On. Joo, kyllä. Joo, okay. Hyvä, kiitoksia. Mirahmad, su, sä olet Helsingissä Olen ja, Rovaniemi Ootko? Nelonen? Aha, no okei, okay, sä olet Rovaniemellä ja, ja, ää, Siellä on sellainen museo, jonka nimi on Korundi Oletko käynyt Korundissa? En mutta nyt haluan. Joo, se on ihana museo Suosittelen, että menet sinne. Tuossa on. Mä luulen, että tässä on kuva. Katsotaan, olisiko täällä joku hyvä kuva siitä. No tämä on ainakin sieltä sisältä. Sä haluat, haluat mennä sinne. Oliko Kyllä. se? Niin? Joo. Mutta sulla on ongelma. Kyllä, minulla ei ole nyt että missä se on. Niin. Kyllä. Nyt laitetaan sulle tähän tehtävä ja, ja Mä olen nyt rovaniemeläinen asukas, paikallinen asukas, ja mä tulen sua vastaan. Mitä sä kysyt minulta? Minäkin jos ähm, on. Anteeksi, voisitko nivoa minulle, että missä on Korondimozio? Olin Olkumalainen, minä tulin ensimmäinen Rovaniemi. Sä voit sanoa, että mä olen ekaa kertaa täällä, ensimmäistä kertaa olen Joo. täällä. Voisitko neuvoa? Joo. Minä olin, olin kullu, kullunut, olin, olin kullu, olin kullu, kullun, että siellä on tosi vanhaa vanha myös Suomen historian siellä. Suomin history oh, Suomin history siellä. Niin, se on tosi kiinnostavaa minulle. Okei. Tosi kiinnostavaa. Mä sanoisin ehkä että se on tosi kiinnostavaa minun mielestä. Joo. Joo. Ja siellä on äh, se on Hieno museo ja siellä on sellaisia taideesineitä, jotka joo. kertovat Suomen historiasta myös. Joo, se on taiden museo, mutta sitten siinä taiteen sisällä, taulujen sisällä. Kyllä, kaikki on sisällä ja Siellä on Suomen, Suomen historia. historia. Kyllä, joo. Oletko oikeasti kiinnostunut Suomen historiasta? Kyllä. Joo, kiva. Se on myös yhteiskuntaaihe. No. kuuluu meidän tämän viikon aiheeseen. Nyt mä huomaan, että Dziinat tuli mukaan. Moi Dziinat! Moi, moi, moi, moi Maria, mitä kuuluu? Kiitos, hyvä kuuluu. Sinä olet Dziinat nyt YouTuben suorassa striimissä. Haluatko ottaa yhden tehtävän? Haluatko puhua yhden tehtävän? En, en, en puhua koska minä kurku paljon ongelmaa ja uskaa paha, paha uskaa. Okei, okay, jo. <köhö> joo. Sitten parane, parane pian. Haluatko... Vain <köhö> minä kuuntelen. Selvä juttu. Kiitoksia, Zinat. <köhö> <Jeanat>. Minä kuuntelen. <köhö> joo, okei. Okay. Paha uska, uska. <köhö> joo. <köhö> Tervetuloa kuuntelemaan, Zinat. <köhö> Anatoli, ää, sä voisit ottaa vielä toisen, katsotaan, meillä on vielä muutama minuutti aikaa, niin ää, otatko sä Helsingin? Joo, kyllä otan Joo, ootko sä kuullut joskus Helsingin slangia? Mm, en, en kuullut. Joo, no se on sellaista, että jos minä kuulen, minä en no. ymmärrä mitään ha. Joo, on, n... Siellä voi olla melkein kaikki sanat, voivat olla sellaisia, että en tiedä mitä ne tarkoittavat. Mm -hmm. Eli sellainen pikkuprobleema. Vanha mies puhuu ja hän puhuu tosi, tosi, tosi nopeasti. Joo, kyllä. Mitä sä sanot hänelle? Voisitko um, um, puhua kirjakieliksi? <laughs> Koska, um, minä opiskelen Suomea, ei niin aika kun ymmärrän slangia, Helsingin slangia ja minä vain ensin kerran Helsingissä puhun jonkun kanssa Joo, mm. Joo ja mä olen ekaa kertaa Helsingissä Ekaa kertaa Helsingissä mm. En oo niin pitkän aikaa, että mä voisin ymmärtää Helsingin slangia. <tum> Joo, toi on hyvä. Voisitko puhua kirjakielellä, koska mä en ole opiskellut suomea niin pitkään, että ymmärtäisin slangia. <tum> Joo, siinä täytyy opiskella ihan uudet sanat. Tuleeko <tum> muuta vielä, onko OK? Mun mielestä on hyvä. <tum> Riittää. Joo. Joo. Äh, Lusille, äh, otatko vantaan? Joo. Joo. Ja navigaattori on sekaisin. Mä ajattelen, että me ihmiset olemme vähän äh, deletoineet meidän aivot, koska me käytämme paljon, paljon navigaattoria ja sitten oma navigaattori ei toimi. Mutta nyt on navigaattori täysin sekaisin. Ja mä olen nainen, mulla on lasten vaunut ja sitten sä tapaat minut. Mitä sä sanot? Hei, anteeksi. Mä olen eksynyt, koska haluaisin mennä lentokentälle, mutta mun navigatori on sekaisin, voisitko auttaa mua? Kyllä, joo. Toi on hyvä sana. Mä olen eksynyt. Mä olen eksynyt ja sitten mun navi tai mun navigaattori pitkä. Mä voin kirjoittaa sen ihan kokonaan. Voisitko auttaa mua? Se on hyvä. Ja sä voit tietysti, koska tuossa oli toi lastenvaunut, niin sä voit sanoa, että voi kun sinulla on suloinen lapsi. Kyllä. Sinulla. Tai sitten Lapsi itkee paljon, niin voi kommentoida. Okei. Vielä viimeinen ää, Mirahmadille. Mirahmad, ää, oletko sä Vaasassa? Kyllä, kaksi kertaa. Joo, nyt sä, olet, nyt sä olet Vaasassa. Ja sitten siellä on sellainen ää, nainen, tosi kaunis, ihana nuori nainen, sanoo sinulle, että ja Elskardei. Mikä takaaita? En kerro. <laughs> Mä kerron myöhemmin. Mitä sinä vastaat? Mikä takaaita ensimmäinen? Joo, minä. Joo. Hän, hän puhuu. Se ei ole suomea, se on ruotsin kieltä. Ja Elskardei. Joo. Kun hän, san, kun hän puhuu ruotsin minä sanon, anteeksi, voisitko puhua englantia? Tai suomi -kieli. Minä en jumara ruotsin kieli. Kyllä Tietääkö joku, Tietääks Anatoli tai Lusille tai joku mitä tarkoittaa, ja elskardei Se on ruotsia, se on suomeksi, jaak on minä ja mm -hmm. Stig so yes, on sinä. On. Minä rakas sinua. Joo, <laughs> joo. <juu>. Oh, oh. <laughs> Kyllä, hyvä. Okay. Nyt osaatte vähän ruotsia myös. <laughs> <laughs> Kyllä. Ja uh, Mirahmad kysyi vain, että anteeksi, voisitko puhua englantia tai suomea? Mä en ymmärrä ruotsia. Kun joo. minä tiedän, hän sanoi Jack Elskart. Ja, joo, ja Elskart ei... Kyllä, kyllä. Hei, kiitos tosi paljon Anatoli Lusille ja Mirahmatia ja ja, ja, ja Kunteli ja kiitoksia YouTubein kaikille, kuka siellä on kuuntelemassa. Hei, hei. Kiitos, moi moi. Hei, hei. Moi moi. Hei, hei. Nähdään taas.